Kul att se att så många har orkat sig hit nu då, klockan tio. Ja, kanske över i nu på en lördag. Um. Hör ni mig längst bak? Nej. Inte alls? Mm. Mm. Gott att höra. Hjärtligt välkomna ska ni i alla fall vara till Sida i 2014. Den är sjätte i igen. Kristoffer Brach heter jag. Och tillsammans med mina likasinnare så har vi skapat ett riktigt händelserigt schema för dagen. Jag är... Oerhört glad framförallt att stå här och oerhört stolt. Framförallt för att det här är en möjlighet för oss alla att liksom komma tillsammans och få lära oss lite nytt och diskutera mycket. Jag känner mig också lite obekväm att stå här framme för i vanliga fall så brukar jag sitta just de här bänkraderna som gör just nu. Jag studerar här på Chalmers. Men på fritiden så äh, brukar jag göra en del aktivism. Och idag kallar jag mig Seika Först och främst så vill jag tacka Chalmers som har gett oss möjligheten till att låna den här lokalen som har plats för totalt 250 personer. Så det är alltså en ökning från förra året med ungefär 150 platser. Så vi har en stor möjlighet idag att verkligen få in en större mängd folk. Så vi får se hur det blir under dagen här. Och det tycker jag är otroligt roligt för det är precis därför vi gör det, för vi når ut till så många som möjligt. Dagen kommer gå i tanken och utvecklingen av hållbarhetens tecken. Och samtidigt som det här eventet hålls här idag så kommer det pågå 350 olika men liknande event på olika platser runt om i världen. Som allihopa och arrangeras ideellt. Vilket är himla kul för oss att få vara en, vara en del av. För de som inte vet vad Psy rörelsen är eller The Psy så tänkte jag ge en liten kort beskrivning. Vi är alltså en organisation som berör eh, Hållbar utveckling och samhällsfrågor Och det hela började egentligen år 2008 i och med lanseringen Av eh, den väldigt kontroversiella dokumentärfilmen Sideguys Addendum Där Filmskaparen Peter Joseph tog upp många av dagens problem och orsakerna till dem Och även presenterade en lösning på dem som, är, som jag fastnade för och anledningen till att jag är här idag. Och i slutet av den här filmen så uppvanar Peter då att folk som sympatiserar med det som sägs i filmen och vill skapa en förändring, göra någonting åt situationen som är idag. Att de skulle komma tillsammans och därigenom skapar han det Sykes Moment. Sedan 2008 då så har vi ungefär 500 000 medlemmar runt om i världen i totalt 1100 olika grupper där Göteborg då är en av dem och sist men inte minst så vill jag också säga att passa på idag och ställa frågor passa på att diskutera vad vi vad vi kommer gå igenom under dagen för det här är någonting som vi gör för er skull så att se till att utnyttja det här nu så mycket ni kan har vi några tillägg från ringet. Är ni redo att köra igång? Ja. Då kör vi.